Ja s'ha acabat l'hora de, de menys tenir a Balears en, en inversions, de menys tenir Balears en, en les nostres necessitats i volem canviar aquestes coses i sabem que necessitem diputats de Balears per fer coses bones per Balears, senzillament això. Volem que el territori de Balears sigui reconegut com a territori especial dins la Unió Europea perquè som un dels pocs arxipèl·legs que no tenim un tracte diferenciat en quant a, per, per suplir la nostra mancança d'inversions. Tots sabem que ha un dèficit d'inversions d'infraestructures per, per part del govern estatal històric mai resolt, encara que hagin canviat els governs en 40 anys de democràcia, mai s'ha pogut ni, ni, ni acostar-nos a intentar desfer i intentar solucionar aquest déficit d'infraestructures. Bueno també podem reclamar la gestió pròpia, per la, la, la nostra gestió d'infraestructures bàsiques per Balears, com és l'aeroport i el port, sense els quals eh, no és concebible que la nostra societat es pugui regir i administrar d'una manera lògica.